السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو. کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب دوست سے ہوں گے عافیت سے ہوں گے تو یہ جی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا لیسن آپ کا لیسن چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اس سے پہلے گزارش ہے آپ سب سے ایک کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک برآسانی سے پہنچ سکے تو یہ جی چلتے ہیں کمپیوٹر کی اسکرین پر اور اپنا لیسن اسٹارٹ کریں تو جی دوستو ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آج جو ہے وہ ہمارا لیسن نمبر فورٹین کمپلیٹ ہو جائے گا یہ لیسن نمبر فورٹین کا پارٹ ٹو ہے لیسن نمبر چودہ سبق نمبر چودہ پارٹ ٹو دوسرا حصہ ٹھیک ہے آج ہم جو ہے وہ لیسن نمبر چودہ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی تو اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پہلے آپ کو جو پہلے والا جو لیسن ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اگر وہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہے اس کی پریکٹس کی ہے تو یہ آگے والا جو پارٹ ہے یہ مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی آپ کو پہلے بتایا تھا پیچھے جو ہے وہ ایک حرف آیا تھا اس کے بھی الف اور لام جو ہے وہ اس کی پوا تھا کیونکہ ان دونوں کے اوپر اعراب نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹلی واو کو سعود کے ساتھ ملائیں گے واو سعود فتح واؤس یا فتح فی فی جو ہے وہ موٹا حرو موٹے حرو میں سے ہے اس کو موٹے طریقے سے موٹا جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے آواز جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے زبان ایک سائڈ پہ لگ جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ موٹی آواز میں پڑھایا جاتا ہے فی اسے آگے آگے والا جو حرف ہے اس میں بھی الف جو ہے اس کی پہنچ جائے گا واؤ کو ڈائریکٹلی لام کے ساتھ ملائیں گے واؤ لام فتح ول لام یا فتح لئی و لئی لام تسر والی ولی ٹھیک ہے جی آگے والے حرف پہ آ جائیں یہ بھی اسی طرح ہی ہے و او الف لامس کی کو ہو جائے گا وا فت یا تسر تی و تی نسرانی و تین ٹھیک <تصفح> ہے جی آگے والا حرف واوس اسی طرح پہلی پیچھے والے پیچھ حرف کی طرح یہاں پہ بھی الف اور لامس کی کو ہو جائے گا واؤ فتح وز وی تو نون کثرانی وی تو ہماری ایک لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اس کو ہم بنا وداؤٹ سپیل کے پڑھتے ہیں بنا جوڑ کے پڑھتے ہیں و صوئی و ازی تو یہ اکثر حروف جو ہیں وہ قرآن پاک کی آیات میں سے حروف لیے جاتے ہیں قرآن پاک کے ہی حروف ہوتے ہیں کچھ حروف جو ویسے بنائے جاتے ہیں لیکن اکثر سے زیادہ حروف میں وہ قرآن پاک کے حروف ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم ہاں جو اپنا لیسن پڑھتے ہیں اپنا نیکسٹ لائن جو ہے اس کو پڑھتے ہیں سین جینا سینچ جیم یا کسروجی جی جی جی حرف سین جیم یا کسروجی سجی جی نون چو د سجین جی یہ جی نیکسٹ حروف میم نون دما مو فتح فنک منف یا سر کی مو کی یا پھر دو حروف کے اوپر جزم آئے گیا دونوں کا لہٰذا رہتا پڑھا جائے گا نون کے اوپر بھی اور یا کے اوپر بھی مو فنک کی نون فتح نو فنکینہ یہ جو آگے والا حرف ہے یہ اس کا جو کہنا ہے یہ آگے والے حرف آگے والی لائن کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ہم پہلے ان تینوں حروف کو اکٹھا پڑھ لیتے پھر آگے پڑھتے ہیں جی تو آگے والا حرف ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں اب ایک وہ حرف وہ اس کے ساتھ ہم ملا کر پڑھیں گے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے فا فتح فا حمزہ نون کا یہ حمزہ ہے یہ دیکھیں یہ یہ حمزہ ہے یہ لام نہیں ہے یہ یاد رکھیں گے یہ حمزہ ہے لام کی شیپ اور طرح سے ہوتی ہے یہ حمزہ ہے ٹھیک ہے یہ حمزہ کو اس کو ہم حمزہ اس لیے پڑھیں گے کہ اس کے اوپر اعراب آ گیا اگر اعراب نہ ہوتا تو اس کو بھی ہم الف پڑھتے ہیں. جی فا, فتح فا حمزہ نون قسو فعم نون لام فتح نل جی یہ بیچ میں جی یہ الف آ گیا اب ہم اس کو ہم نے نہیں پڑھا ٹھیک ہے جی فعین جیم نون فتحتا تا فنتا آگے, آگے والا حرف آگے آگے حروف جو ہے وہ بڑے آتے جائیں گے لیکن ہم نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا ہے پڑھنا ہے جس ترتیب کے ساتھ ہم پڑھتے آ رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا چھوٹا کوئی معنی نہیں رکھتا ہم جو ہے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اگر ہم اسی ترتیب کو ذہن میں رکھیں تو لام کا سرالی ہرب لحب با لام کا لحب بل لوب بل خی لحب بل قی راک اسراری بالخری آگے والے جو حرف ہے وہ ہے آگے والی لائن کے ساتھ کنیکٹ ہے تو ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں پھر اکٹھا ہم جو ہے وہ تینوں حروف کو ملا کر پڑھیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ ایک علیحدہ سے حروف ہے یا آگے والے حرف کے ساتھ کنیکٹ ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں حمزہ کسر یہاں پہ دو الف آگے دو آ جائیں تین آ جائیں چار آ جائیں جتنے مرضی عروف آ جائیں الف آ جائیں ہم ان کو نہیں پڑھیں گے یہ یاد رکھیے گا حمزہ کسرائی ذال سین فتح فتحدس عیدس سین فتح سہ عید میم علی مد پتھام سم اب یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ ہے یاد رکھیے گا یہ حمزہ حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے تب ہم پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر پائیں گے حمزہ نون دمہ ادس سم این قو پتھائشہ ق قوف اب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں اب ہم نے ان تینوں عروف کو ملا کر پڑھنا ہے وہ عروف یہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک <شَبْقَة> ہے جی اب ہم جو ہے وہ آگے والی لائن پڑھتے ہیں یہ حرف جو ہے وہ پہلا والا حرف سے بھی لمبا ہے تھوڑا جو اس طرح کی آیت ہے تقریباً آلموسٹ آیت ہی کیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں میم قری یہ الف ہے یہ جو یہ ہے یہ جو حروف ہے یہ الف ہے یہ الف حروف مدہ میں سے ہے اس لیے اس الف کو پڑھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ الف جو ہے عروف مدہ سے ہے اور اس کو لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے جی قری نون جیم نج میم سا دمامچ مس مغ قوری قونج مس ثان فتح سا قوف کا ثرقی ساقی باد ساقیبو سا جی تو اب ہم اس حرف کو ملا کے پڑھتے ہیں مغ قورن قیب جیم جو ہے یہ حرف جو ہے جیم اس کے اوپر بھی قطلا ہوتا ہے نج نج ٹھیک ہے یہ مجبور نہیں پڑھا جائے گا نج پڑھنے سے کیونکہ اس کے اوپر قلقہ ہوتا ہے قور مسب اب یہ آگے والا جو حرف ہے یہ بھی پوری لائن ہے لاسٹ حرف ٹھیک ہے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں میم نون قصر می شین رتھا شر مین شر رسر شر سین فتح وس می شروس وا علی فتح وا وس وا شری وس وا سل شروس ایک ایک ہر کو جو ہے وہ ہم علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے پھر آگے والا ہر پڑھیں گے پھر پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی خوانون فتح خان نون علی فتح نیو شروس خب ہم پوری لائن کو ہم پڑھتے ہیں من شر نیا سین اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جہاں پہ یہ سرکل آ جائے یہ سرکل آ جائے جہاں پہ تو وہاں پہ ہمیں ساکن پہ جو ہے وہ آیت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا آیت کو کمپلیٹ کرنا ہوگا آخر والے حرف کو ساکن پڑھنا ہوگا جس طرح سین ہے یہ آخر میں یہ جس یہ حرف ہے یہ سین ہے اب ہم اس کے اس کے نیچے زیر ہے تو لیکن ہم نے اس کو کثرہ اس کے کسرہ کو حمزہ یہ جزب میں کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو کس طرح سے پڑھیں گے خن ٹھیک ہے تو جی یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا لیسن بہت پسند آیا ہوگا اب اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو ان شاء ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ